<skratt> Internet är ett datornätverk utbyggt av mindre datornätverk som i sin tur har utbyggd av ännu mindre datornätverk och så vidare. Det är möjligt att från sin dator nå varje annan dator i världen och använda en dator. Internet växer fram i kalla skugga och kan därför robust och motståndskraftigt. Stort använder sig militär och vetenskaplig kommunikation, men sedan mer för kommersiell och privat kommunikation. Stort framför uppringd förbindelse, men sedan kommer ständigt uppkopplad förbindelse, och i framtiden kommer mobil ständigt uppkopplad förbindelse. Internet har ingen fänslum, men ett endligt antal it nummer allt detta kommer också att förändras i och med IT person 6. Då kommer interneten kunna expandera fritt och varje brödrott kommer att kunna få ha sitt eget it nummer För internet kan du hämta information var miljoner gratis. Men den viktigaste egenskapen är att du kan dela ut information till miljoner människor gratis. På internet kan du publicera information så kontroversiell att ingen tidning skulle videoträda den. Detta är en stor framgång för ytlandetriheten. Med dagens snabba och billiga förbindelser kan var och en bli sin egen tv-producent och alla som vill kan jobba med media. Jag föreslår ett trefaldigt leve för internet. Leve internet! Hurra! Hurra! Hurra! Joe's.